totes les coses que hem de saber de Word um, i que hem anat practicant amb el document aquest dels del rius de Catalunya. El document ha de tenir un títol centrat, amb aquesta icona centrem, de mida gran, amb el tipus de lletra que us agradi, i negreta o sobrallet, això com a vosaltres us agradi. Així també estaria bé, amb un color. Un subtítol, com que és subtítol, és una mica més petit que el títol. Pot tenir la mateixa lletra o una altra diferent que vosaltres us agradi. Que ha de ser una mica més petit que el d'abans. Vale? Així, per exemple. I ara aquí posarem els apartats, vale? els rius més importants. I aquí tenim una llista dels rius més importants. Aquesta llista hem dit que és una llista numerada. La llista numerada la creem amb aquesta icona d'aquí. Veieu? Si vosaltres comenceu a escriure... Ter, Llobregat. Oi que ara aquí no tinc números? No les clic al número de davant. Selecciono la meva llista i li clico aquí. Les altres llistes que hem après són aquestes d'aquí, vinyetes. Però en aquest cas els rius el farem amb llistes numerades. Veieu? Ara ho esborro perquè ja ho tenia escrit. Després escrivim alguna informació de cada riu. On neix, quan mesura, per quines ciutats importants passa... Vale? Algunes... Alguna informació important del riu. Això ho poso aquí en un títol, un subtítol Ter. Com que això és un subtítol, li copio el format aquí. Per copiar el format, mirem, selecciono aquest d'aquí i dic copiar formato, veieu aquesta, aquest pinzell, i selecciono on el vull copiar. I ara explico coses del Ter. Ara aquest és el llobregat. Doncs aquest, aquí escric llobregat. I com que és un subtítol, Selecciono aquest d'aquí, copiar formato i li poso aquest d'aquí. Vale? Ara penso que potser quedaria millor si en comptes d'estar centrat estigués aquí. Doncs també ho puc fer. Puc deixar aquest subtítol aquí centrat i els altres posar-los tots a l'esquerra. Quedaria bé vale? i així seguiria fent amb la resta. Vale, mireu que aquí també hem posat l'encabezada o la capçalera i aquí hem posat, a la peu de pàgina, posat els números de pàgina. Anem a explicar això com es fa. La capçalera és aquest espai que està fora del marge. Veieu aquí el regle? El, el document nosaltres escrivim només fins aquí. I tot el que hi ha aquí dalt és encabezador. Per arribar fins a l'encabezador faig doble clic. Clic, clic. I ja estic. Estic a una zona que és encabezador. La resta del document es queda com en gris perquè ara aquí no puc escriure. Tot el que escric ho estic escrivint aquí. Esborro això i ho torno a fer perquè ho veieu. Ara a en normalment el que posem és el nom i la data. Ho podeu posar com diria jo o podem posar tot en un costat. Vale? O podem posar tot a l'altre costat. Com us agradi. I normalment l'encabezado ho fem una miqueta amb una lletra una miqueta més fateta que la resta. I si a més a més voleu tenir una línia com tenia jo abans, ho havia fet amb aquesta línia d'aquí, que són els bordes de les taules. Tot i que això no sigui una taula, també la puc fer. Vale? Per sortir de l'encabezado, clico fora. I aquí a baix teníem, aquí fora del marge, això que hi aquí és una zona que es diu peu de pàgina. I igual que a l'encabezador, per obrir-ho hem de fer doble clic. Clic, clic. I això es diu pie de pàgina. I aquí en aquest pie de pàgina el que hem fet és número, insertar els números de pàgina. Els números de pàgina els calcula Word automàticament. No l'hem de d'escriure nosaltres. L'únic que hem de fer nosaltres és dir-li aquí, aquí, insertar, he clicat insertar, número de pàgina, i llavors tinc dues opcions. Dir-li, insertar al final de la pàgina i, per exemple, posar-ho aquí o posar-ho en algun dibuix si us ve de gust, tot i que aquests dibuixets normalment carreguen una mica i no calen, però si us agrada ho podeu posar. A mi m'agrada així senzill. Llavors el podem posar aquí i se'ns crea el número de pàgina. L'altra opció seria dir-li, insertar número de pàgina en la posició actual, que és on estic jo ara. I en aquesta posició actual que inserto aquest, aquest, aquest... Vale? Podia escriure, mira, pàgina 1, queda bonic. Ah, però no és pàgina 1. Això és perquè ja tenia un posat i posat un altre. I queda xulo. Doncs ara, per sortir del peu de pàgina, clico fora. I després crearem una taula com aquesta, amb les, les longituds del riu, o alguna dada que trobeu de cada riu. Vale? Ara escrivim aquí un subtítol. Aquí a l'esquerra de tot, hi escriurem. La taula de les longituds del riu. Com que això és un subtítol, vaig a copiar el mateix format que aquí i faig igual que abans. I la canjo aquí. Vale. Com he creat aquesta taula? Doncs, insertar tabla i ara aquí, cada quadradet d'aquests és una cel·la. Vale? Jo vull, mireu, vull una taula així. No. Vull una taula com aquesta. Una columna per als rius i una columna per als quilòmetres. Per tant, una columna per als cinc rius, una altra columna per als quilòmetres. Vale? Posa una taula de dos per cinc. Llavors, ara aquí començaria a escriure a Ter, la següent cincel·la. I ara què m'ha passat? Que em falta la capçalera. Doncs, com que m'he oblidat posar una capçalera, l'afegiré ara. Selecciono la primera línia. Veus aquí m'apareix per posar-li una cel·la, però jo la vull a dalt. Quan la selecciono m'apareix això d'aquí i li puc dir insertar, veieu aquí el símbol de la fila, puc posar una fila a dalt o una fila a baix. Jo la vull a dalt perquè sigui la capçalera on posi els títols de cada columna. Eh? Ja me l'ha posat. Doncs aquí li posaré la capçalera. Això són rius i això són... Tot en quilòmetres. I ara per fer-ho bonic i que això és a mi una capçalera, mireu... I passo la següent pàgina que es veurà millor. Veieu, perquè et sembli més una capçalera, escriu aquesta primera, selecciono només la primera fila i li posaré aquí, amb aquest cubell, el sombreado, li posaré un color, millor que sigui així claret. Vale? Si poso així molt fort, també queda bé, però ara la lletra no es veu. Llavors el que podria fer així, si m'agrada que sigui fort, és la lletra posar-li blanca. Veieu? I ara, si vull que la taula sigui més petita, la puc ajustar, Si vull que estigui centrada per seleccionar-la tota, la seleccionem des d'aquí, clicant a la creu. I li puc posar centrat. I fins i tot podria posar totes les dades centrades a dins. Veieu? Aquest centrat és, ho he fet seleccionant només el de dins. I se selecciono tota la taula i li clico centrar o li clico justificar amb la mou tota. Veieu la diferència de seleccionar només un trosset, dir-li centrat... O seleccionar-la tota i dir-li centrat. Veieu quantes coses hem après? Mira aquí, és una altra, una altra taula que havia fet a la classe. I molt semblant, eh? però amb un altre color. Enganxo. I ara aquí sota li direm insertar gràfic. Veieu on està aquí el insertar gràfic? Vale. Vull fer un gràfic amb les dades que tinguen aquesta taula. Per tant, serà una barra per cada riu. Li dic Insertar Gràfico i triaré aquest de columnes. Aquí hi ha moltes columnes, però no passa res, jo no les faré servir totes. També puc triar aquestes d'aquí, que es veuen com en tres dimensions i queda xulo. Sí, farem aquest, que és més guai. D'acord? Vale? Acceptar. I ara el primer que he de fer és posar les dades, perquè aquestes són inventades. Llavors, aquí, en comptes de categoria 1, què posa aquí? Aquí que jo voldria veure? El ter. I aquí voldria veure l'enllobregat i aquí l'hebre. Vale? Doncs, vale. Ara veieu que tinc aquest, aquesta àrea que té colors i una que no. I aquest riu que he afegit aquí al final al Tordera no me l'està representant el gràfic. Tot el que surt del gràfic és el que aquí està amb color. Per tant, necessito ampliar color. Per fer-ho veieu aquest puntet blau que hi ha aquí? Doncs, i quan passo, canvia el cursor. Doncs aquest, el cliquem i l'arrosseguem fins a baix. I ara, sí que ens ha agafat tota l'àrea de color i aquí ens ha afegit la tordera, que és el que volíem. I ara, quines coses no volem? Aquesta columna i aquesta, no les volem. Aquí, en aquesta columna, hi ja he escrit les mides, les longituds en quilòmetres de cada riu, que les he copiat de, de l'alt. Si aquestes columnes no les vull, doncs, igual que us he explicat aquesta fletxeta, la arrosseguem cap aquí i reduïm les columnes que volem veure. Ho veieu? Ara només tenim una columna per cada riu i ho posa aquí baix. I ara aquí volem veure sèrie 1, no? Això és la llegenda. No. Què representa aquest gràfic? Estem representant la longitud, i la estem mesurant en quilòmetres. Sempre hem de posar les unitats. Si he canviat aquest nom d'aquí, també canvia aquí. Bé, com que ara això ja ho hem acabat, aquesta la podem tancar aquesta fina estreteta i veiem com ens ha quedat I veiem com ens ha el gràfic. Ara el títol, veieu que ens ha posat el mateix que la sèrie. Anem a millorar-ho. Això és longitud d'ells. I ara el que podríem fer és canviar el color. Mira, si el clico dues vegades, m'apareix aquest menú d'aquí amb moltes opcions dels gràfics. Totes no les farem, però aquest cuvell ja dóna una idea que pot ser que sigui pintar doncs anem a pintar-ho d'un altre color, el blau ja està bé perquè és el color de l'aigua però potser podem fer blau ui, un de sol no, han de ser tots des d'aquí també puc canviar els estils, com veieu? i ara vull seleccionar-les tots ara les tinc tots marcats, veieu que tots tenen els punts i ara sí que puc dir-li aquí que em un color més claret. I puc també posar-li relleno sòlid o un degradat. Veieu que va canviant el color? Doncs podem fer un degradat així. El que us agradi. Si aneu provant per aquí, segur que trobareu moltes coses per fer el que voleu, el que vulgueu amb el gràfic. I quan us, acabi, quan us agradi, ja, ara el que podem fer és fer-ho més petit perquè capi d'aquí i posar-ho centrat. Veus que xulo. A veure com us queda els vostres. El guardem i hem acabat ja tot el que havíem de' de bord. Fins un altra. Adeu.